Osa on Haukiputan yksikköön on avattu uudistunut opetuskorjaamo. Opetuskorjaamo palvelee asiakkaita oppilastyönä. Valitsemalla opetuskorjaamon pidät autosi kunnossa edullisesti ja tuet samalla opiskelijatoimintaa.